Спортивна інфраструктура – це здебільшого відповідальність держави, бо держава має визначати тут спортивну політику, певну в цій сфері, і е, намагатися всіляко допомагати тому, щоб ці спортивні споруди існували. Зазвичай вони є там, муніципальною власністю. В більшості країн світу Є певні податкові пільги для спортивних споруд. Наприклад, в першу чергу вони стосуються сплати податку на землю, бо зазвичай спортивні споруди займають достатньо велику площу. Друга складова – держава може якось стимулювати будівництво цих споруд. Наприклад, є досвід Чехії, яка робила наступним чином. Вона виділяла певні гранти на види спорту, в розвитку яких вона була в першу чергу зацікавлена і відповідно зацікавлена була, щоб з'явилися спортивні споруди від належного рівня. Цей грант надавався профільним федераціям з виду спорту і умови, були наступні. Місцева громада своїм коштом, місцевим бюджетом будує певну спортивну споруду, а держава на кінцевому етапу будівництва додає від себе, скажімо, 25-30% кошторисної вартості цього будівництва. Це, з одного боку, стимулювало Будівництво, бо ну, є бажання отримати додаткові гроші в громади. Друге, це дозволяло державі бути впевнені, що ця спортивна споруда буде побудована, не буде довгобуду, як це в нас часто бувало. Вітіско спортивне відео.